Vítejte v tvoření. Dneska si vyrobíme takovéhle kořátko, Budeme potřebovat nůž, prtínko, tavící pestoly, žlutý a oranžový barevný papír, korek, kružítko, růžový fix, Nůžky, barevné oči a takotéhle lepidlo. Vezmeme si životý papír a kružítko. Kružítky kem nakreslíme asi takový střední kroužek na břicho kuřátka. Kdo neumí s může to klidně nakreslet od ruky. Pak si to malinko zmenšíme na hlavu kuřátka. Když máme, tak se vezmeme nůžky a vystřihneme si kolečka. Když to máme vystřižené, tak se vezmeme tekuté lepidlo a spojíme to k sobě. To se nemůžete vidět, tak se to spojí. Když to máme, tak si těvo pořádka odložíme, vezmeme si oranžový papír, přehneme ho a vystřihneme křibílka a, a zabáček. můžete jako řádkou udělat jakoukoliv velké nebo křidílka. Teď vystříhneme zhruba To máme, tak si vezmeme zase takové lepidlo a přilepíme křidílka. Zabáček. kohřátko se může dívat do strany dolů, jako to máme tady, do strany. Může být klidně i takhle, s nožičkama, je to jenom na vaší fantazii. Když to máme, tak si vezmeme očičko a přilepíme mu ho tam. Můžete ho jakýmkoliv lepidlem, nebo když ne, máte sam lepku. Tak Teď si pořádko odložíme. Ještě mu růžavou uděláme tvářičky zapomněla říct. Můžete mu to tvářit dělat a nemusíte. Teď se vezmeme? Terkynko, nůž a korek. Korek ukrojíme asi někde tady. Můžu vám pomoct, dospělé. A tak tady uděláme takovou spíš prohlubení, nebo jak to mám říct? No, to, aby jsme tam mohli posadit kurátko. Vezmeme si tavící pestole, dáme ji na spodě kuřátka. A kuřátko přilepíme. Přezáním toho krku vám můžou pomoct dospělý, děda, babička nebo starší sourozenec. A takhle může vypadat kurátko. V příštím díle povedíte takovýto sliz. sněž nebeský slyz, vypěná jako mráček, nebo jako slyz. Tak ahoj!